Laura Huuskonen ja olen asiantuntija tuolla Parisuhdekeskus tuolla parisuudekeskus ja, ja Yksi mun mieluisista työtehtävistä on se, että mä saan kirjoittaa tänne Rakkauden sivustolle blogikirjoituksia aina säännöllisesti. Ja tällä viikolla mä oon paljon miettinyt sitä, että mikä on riittävän hyvää meille kaikille arjessa. Mä itse ajattelen siitä niin, että äh, kaikki ei voi arjessa koko ajan olla 10 plus, eikä ees ysi miikka. Mä ajattelen, että on tärkeää valita ne kohat, mihin haluan tosi paljon panostaa. Tämä on se kohta, mihin mä haluan satsaa. Ja sitten toisaalta taas ne kohat, mistä me voidaan ihan helposti tehdä kutosen tai seiskan arvonen suoritus. Jos mä haluan tosi paljon arjessa viettää aikaa mun lasten kanssa, niin se valitettavasti tarkoittaa sitä, että tiskit on parhaimmillakin aina jossain sellaisessa seiskaplussan maastossa. Ja mä ajattelen, että tämä menee myöskin parisuhteeseen hirveän hyvin. Jokainen päivä parisuhteessa ei tarvitse olla sitä ysipuolta tai kymppi plussaa. Se ehkä, mikä ratkaisee pitkä syöksys, on se keskiarvo, mitä me saadaan. Silloin kun meillä on tosi superkiireisiä päiviä, niin silloin siihen parisuhteeseen riittää se kutonen. Se, että me että on hyvät huomenet ja hyvät yöt ja sitten taas niitä päiviä, kun siihen kannattaa oikein satsaa sitä omaa aikaa ja energiaa siihen parisuhteeseen. Kiitos, kun kuuntelit. Luen lisää minun ajatuksia blogikirjoituksesta meidän sivustolla siellä rakkauden roihusivustolla.